عالكاميرا الزينه على الزينه صور وقتني عالكاميرا الكاميرا الزينه شوفنا تصويرك شوفنا تصويرك مجموعة ربع عالكاميرا الزينة، ويمي ابن الجميلي التصويرك تخليه، ويمي ابن التصويرك تخليه، وعالكاميرا الزينة، عالكاميرا الزينة، صور وقتني عالكاميرا الزينة، لقطاته غريبة وعيد معروفة، يضر صابن على التصوير اللي يشوفه، لقطاته غريبة معروف يظهر صاف على التصوير ليشوف على الأجدين سود بزوم وكل على الأجدين سود بزوم وكل واللي شوف شغلك ما حد يعوف واللي شوف شغلك ما حد يعوف واللي شوف متميزين اسمنا هو اسم معروف من ثامر يقرب ويلهدف الزوم متميزين اسمنا هو اسم معروف من ثامر يقرب ويلهدف الزوم من نظرة عيونك من نظرة عيونك توصل فكرتك من نظرة عيونك ما حد يحضراسك ما حد يحضراسك ياخص صورتك ما حد يحضراسك وياخص محد يحط راسه حل التصوير كليش يصور يمك يطيش عالكاميرا الزينه عالكاميرا الزينه